Ja, så nu på förmiddagen så har vi haft en genomgång av hur själva programmet fungerar. Hur man kan använda det. Eh, och en av de viktiga delarna som jag känner i eh, med talcentesen är att man kan ta till sig mycket mer text på kortare tid. Och det öppnar upp för ett helt annat sätt att ta till sig information. Och när jag började använda talsyntes själv så kom jag ganska snabbt upp i ganska höga hastigheter av läsning. Alltså jag kunde lyssna mycket, mycket snabbare än vad jag läste med ögonen. Jag kanske kunde läsa eh, uppåt, vad 5-6 gånger snabbare. Eh, och så blev jag inte trött heller när jag läste. När jag läste med ögonen så blev jag trött efter så här 20 minuter kanske, eller redan innan, jag blev kort efter, eller. Jag blev trött efter en sida, efter väldigt kort tid. Så det gjorde att jag helt plötsligt kunde ta till mig otroliga mängder med information. Så bland annat så läste jag, började för att sätta mig in i ja. det allmänbildade. Så jag läste typ den varje dag från början till slutet i princip. Och där kunde jag som liksom markera en text och sen bara lyssna igenom den, ta nästa och lyssna igenom den. Så det gick ju det gick jättebra. Men efter ett tag när jag började studera igen och ville eh, som, lära mig mer och man lärde sig mer med komplexa saker så att kunskap byggde på annan kunskap, då märkte jag att det funkade inte riktigt. Utan jag kunde plöja mig igenom texter ganska snabbt och förstå ungefär vad de handlade om. Men så fort det blev komplexare så gick jag bet eh, på, på det. Så att Då blev det. Jag hade inget bra sätt att fånga upp informationen helt enkelt. Den, den åkte in genom... Det, det, jag fick en förståelse men jag kunde inte memorera den, så kanske man ska säga. Eh, och så helt plötsligt hade jag så mycket mer information än vad jag kunde göra någonting vettigt av. Så det var då jag insåg att jag måste göra på något annat sätt. Och eh, då... Ja, det var då jag började kolla mer om studieteknik. Och jag hade blivit intresserad för studieteknik många gånger förut. Bara det centrala i jättemånga, av, eller de föräntningar jag lärde mig, det var just att man skulle skumläsa information. Så alltså skumläs först, så får en bild av texten. Men om man vet att man gör inte en chans att hinna klart allting som ska läsas innan tentan. Då, i, min, i mitt fall var det bara att jag så böjde ner i huvudet och började så läsa, typ från förorden i princip, vilket jag absolut kunde skippat men det var någon stress att man bara liksom försökte ta sig in, börja så snabbt som möjligt. Så därför så tänkte jag att när man väl börjar med talsyntes, när man liksom börjar använda det, då är det dags att introducera studieteknik igen. Och inte ge en så här, så här ska du göra en fullständig beskrivning om studieteknik, men mer en så här introduktion till, så här kan det fungera. Så då tänkte jag bara snabbt eh, säga hur det var för mig eh, nu i början när jag började med som så det har jag liksom redan sagt igen igen inse. Så precis det tog tid för mig att lära mig hur jag skulle läsa. Eh, och jag hade, jag hade ganska mycket flyktbeteenden så att eh, när jag väl hade läst en text och gå tillbaka och sätta mig och jobba med den det var ganska svårt. Som att läsa den igen och så, det var jag ville komma vidare och sen så kom jag vidare så pass långt jag inte förstod, så slår jag bort texten. Eh, och just det, en av de sakerna som var svårt för mig det var just detaljerna i de här texterna som jag läste. Jag förstod oftast på ett ungefär vad det handlade om, men så fort det blev komplexare så var det viktigare, viktig, allt viktigare att ha med detaljerna för att kunna gå tillbaks in i vissa delar och förstå dem. Så lätt för sammanhangen ja. Just det, det var det jag sa, det blir mer intressant sen när man har, när man har ett sammanhang så blir det lättare att bygga på med detaljer. Och jag jag är ganska kreativ, men jag är inte så kreativ när jag som håller på med papper och ska göra prov och sånt. Och så ska man lära mig nya saker som jag kan ha användning av. Då blir jag väldigt motiverad, men i skolan är det väldigt mycket ofta att man ska lära sig saker som är bra att kunna, men man kanske inte ser exakt hur man kan använda det just då, men man kan använda det långt senare. Och sen har jag svårt med så deklarativa beskrivningar, alltså jag kan förstå ett sammanhang ganska bra, jag kan förstå någonting ganska bra, men när jag återger det så behöver jag typ återge det i exempel mer än att jag kan säga att det är de här sakerna som är viktiga för det här. Eller i den här teorin så är de här sakerna som gäller, utan jag kan inte typ resonera med fram till vad som är viktigt. Och det är också en jätteviktig egenskap, men det görs inte så bra i, på prov. Eh, och prov är oftast på papper och de är oftast eh, ganska, alltså det är oftast deklarativ kunskap man ska ha, det, det är sällan man har eh, så här, att man kan resonera fritt, det blir allt med det på universitetet och det passade mig bättre men även i det så är det under tidspress på papper och man ska ändå i bakhuvudet ta med att okej okay, det är de här tio sakerna som är viktiga att mera svaret. Men jag kanske snöar in på något jag tycker är jätteintressant och riktigt skrivande, men jag får bara med en del av, av svaret. Mm. <laughs> eh, ja, så vad som, det som händer när man har en talsyntes. det är att eh, det blir möj, man kan helt plötsligt läsa som alla andra. Alltså man kan läsa snabbt, man kan läsa långsamt, man kan läsa om eh, flera, flera gånger. Man kan skumma, som sagt. Eh, och när man, som dyslektiker, och det här gäller ju väldigt många när man läser tråkiga texter också, att man slutar läsa. Och eh, du vet folk som inte är dyslektiker som använder Tortok för att läsa texter som kanske avtalstexter och så vidare. Eller informationstexter som kanske inte är jättespännande. Och då när man lyssnar, då kommer texten hela tiden, så då blir det att man fortsätter att lyssna. Man behöver inte aktivt på sig själv att läsa texten, utan man måste typ aktivt sluta läsa så att det blir lättare att ta sig igenom texter. Och i mitt fall, då alla texter är en kamp, så blir det här jättestor skillnad att kunna lyssna. Och så frigör man massa resurser, för att när jag läser med ögonen, då anledningen till att jag blir så trött efter en liten stund är för att jag måste det så mycket tid på att avkoda varenda bokstav, stavelse, fonem, sätta ihop det, skapa en, skapa en mening av det, förstå vad det betyder och sen göra det med nästa mening, hålla första meningen i huvudet och så vidare. Och det gör att när man väl gör det, då har man så lite resurser kvar för att eh, som resonera kring texten och i det resonerandet så blir det att man memorerar eller att man funderar på vad jag behöver jag komma ihåg och så hur. Hur kan jag komma ihåg det där ordet vad det betyder ska man hitta på någon sån minnes teknik för att, Eller någon, någon vad ska man säga, någon minnesbild för att komma ihåg de olika sakerna. Men om du är helt slutar att läsa texten, då blir det svårt att göra det. Så du medför den möjligheten. Och sen har vi haft. se hur snabbt man kan följa med i texten. Och då är det. Nu gör vi inte men annat som man kan prova med en talsyntes och ja, ni kan göra det om ni vill. I och för sig. Ni som är datorer. Men det är mer för att visa att när man introducerar talsyntes för när man börjar med talsyntes, så är det lätt att tänka så att ja, men jag läser långsamt, eller den här personen läser långsamt. Så nu tar vi och eh, inte spelar så snabbt snabbt talsyntes för den här personen. Men jag tror att eller jag vet att det har inte riktigt en sån koppling. Det är, man kan lyssna jättesnabbt, även om man läser långsamt med ögonen och även om man talar långsamt. Jag brukar få höra att jag talar ganska långsamt. Men jag kan lyssna mycket snabbare, jag tycker om att lyssna snabbt. Ta på ett lätt fokus om jag inte får lyssna snabbt. Så därför så har vi mer här att man kan eh, låta eleverna eh, eller studenterna försöka hitta så hög hastighet som möjligt och fortfarande hänga med i texten. Och det är inte det att det är jättebra att lyssna snabbt, men det är bra att lära känna den möjligheten se vad som händer. Är det så att fokus ökar när man gör det? Och hur snabbt kan jag läsa och fortfarande hålla, förstå texten? För då är det ett verktyg i att kunna skumma texten. Eller det är det man behöver för att kunna skumma text. Ja, gemenskap. Det är en så jätteviktig komponent av studier. Och om man kan liksom läsa i samma takt som sina kompisar, då kan man också vara med på samma diskussioner som de har. Och man kan sitta tillsammans och plugga, som när jag pluggade. Då kunde det vara så att ja, vi typ kollar igenom de här sakerna, läser igenom dem, så diskuterar vi det, det efteråt. Men med att jag inte hann läsa igenom de grejerna, då var jag lite utanför det och jag vet att hade jag sagt det till dem att jag hinner inte läsa det här skulle ni kunna typ läsa och jag bara hänger på så. Men jag hade inte det självförtroendet så att för min del så blev det med att jag pluggade själv och sen var jag med på vissa så här tillfällen på slutet när vi pluggade tillsammans. Och repeterade mycket och sånt men det här ger en möjlighet till det att man kan studera tillsammans. Precis och då kan man ju delta i diskussioner och det är jättebra för att fördjupa sina kunskaper. Får massa frågor. och Just det. Och om man också bestämmer sig för att nu ska vi läsa de här olika delarna. Och sen så redovisar vi föran, Då läser man på ett helt annat sätt. Då läser man för att kunna återge. För att om man bara läser för att man tycker det är intressant. och så, Då är det risk att man förstår det ungefär. Men om man vet sen att nu ska förklara för någon. Då har man helt annat fokus på texten. Och jag kommer läsa upp det på ett helt annat sätt. Just det. Och då när man väl är i det att man kan liksom studera med andra, då kan man ju fråga och förklara för andra. Och det så läser man ju på ett annat sätt när man vet att man ska förklara för någon annan. Men sen också när man förklarar för någon annan, då blir man också tvungen att konkretisera ännu mer och vara ännu tydligare. Och då. Eh, det, så då tvingas man till en, till en djupare förståelse, bredare förståelse av texten. Just det, med, just det man blir, man har ju nu möjlighet att skummas igenom texten med, med det här, men man har också möjlighet att läsa mycket långsammare. Eh, eller läsa kanske på den hastighet som man läste förut, men då läser man på ett helt annat sätt. Då har man helt eh, då blir det en extremt noggrant sätt att läsa. Medan tidigare så har det kanske sett som att man är väldigt noggrann för att man har läst väldigt långsamt. Men man har ju typ läst vid sin fulla hastighet. Så det har inte alls varit så noggrant. Men det är det enda, enda sättet man har kunnat läsa, så, så då var det det jag beskrev. på. Det går åt mycket energi och så, men nu kan du välja mellan, att du kan skumma en text och du kan gå tillbaks till någon del och läsa den väldigt långsamt eller stanna upp i något som du tycker är svårt och läsa den långsamt. Så då har man helt plötsligt som för alla andra. Så just det, det ena sättet då är att vissa tycker om att gå in på detaljerna och förstå varje detalj och sen så skapar en helhet efteråt med det. Uh, och sen så andra tycker om, som jag, att få en bild över, över allting, alltså hur, hur allting hänger ihop. Alltså, som ett skelett som jag kan bygga på med, med, med detaljer. Och så troligtvis så växlar man mellan dessa. Och det, ja, det gör jag och jag tror att de, de flesta gör det, att man, man hoppar fram och tillbaka mellan dem. Ja, så det leder mig till studieteknik. Jag har gjort en liten miss här, märker jag. Jag har satt alldeles för mycket text, och eh, jag gick igenom det här. Men då har jag ju en talsyntes, och nu när jag ska stå här och prata så märker jag att det blir lite svårt. Så ni får ursäkta mina pauser ibland. Eh, men, jo, det, det, det för mig till något ganska viktigt här. Eh, när man använder, eh, när man använder, när man studerar, då använder man ju gärna något sätt att anteckna med och det sättet som jag hittade det var eh, mindmaps. Och jag är extremt textorienterad. Som du ser. Jag, jag ritar inte så mycket krummelurer och sånt som jag vet att många andra gör Men det är med för, om man har en sån här, det är med för att jag kan sparka igång Tortok här. Och så kan jag ta, nu ska vi se var vi var någonstans. Vi eh, var här. I den där. Att, i och med att jag har elektroniskt studieverktyg och sen har vi gjort retort och ska fungera med precis alla program. Det är en av våra, så här, en viktig sak för oss. Så det betyder att man kan då använda det här eh, verktyget som är helt gratis, alltså det här mindmap-verktyget. Ska man skapa sina anteckningar här i? Och sen, så när man har skrivit som nu, jag, jag har gjort det här, jag skrivit alldeles för mycket text för att kunna stå och läsa upp det här. Men det är även när jag sitter och studerar, om jag har skrivit mycket text, det blir det jobbigt för mig att läsa igenom det. Men då kan man bara helt enkelt markera den noden man vill läsa och sen trycka på play. Man kan använda att läsa här nu när man kan lyssna snabbt. För mig var det inte möjligt tidigare. Börja på en nivå och gå till detaljer. Ja, ah, det var det som det stod men vi så stressad måste vara framåt om man ska läsa någonting om man har dyslexi. Just det. Ja, men vad bra, du vet att jag, jag ska prata om också. Och jag fick visa det här äh, snygga, alltså hur saker och ting kan hänga ihop och vilket bra verktyg det kan vara med mindmaps. Jag ska vi se om jag kan hoppa in, rakt in i presentation där. Vi provar. Först startade den där. Där var vi. Ja, som den här punkten så vill jag eh, prata om hur man kan angripa sig en text. Och ni här som inte har dyslexi, ni kanske redan gör så här. Eller så eh, är det någonting som ni också skulle kunna prova. Eh, men om man tar då en klassisk bok som man studerar. Det här gäller också rapporter men det är kanske är mest, mest typiskt då för, för en bok. Då kan man börja med att man läser igenom hela innehållsförteckningen och så ser vad boken handlar om så man har liksom en väldigt övergripande koll. Efter det så läser man inledningen till till boken och kanske till vissa kapitel. Ja precis, för man läser inledningen då har man koll vilka kapitel det är, sen så kanske boken har någon introduktion också. som Och sen så kanske man går igenom några kapitel som jag tycker är intressanta, man läser inledningen i dem och kanske hoppar till nästa kapitel och så vidare. Så man har en ganska bra bild av vad boken handlar om innan man går djupare ner och sen så kanske man läser ingresser som brukar vara då i början av varje del av av de här stycken eller delar av kapitlen och efter det kanske hoppar förbi hela vägen till summeringen så att man liksom får ännu mer bild av typ vad man har kommit fram till så man sen kan läsa mer aktivt och se varför man har kommit fram till vad man har kommit fram till Och sen så för varje, hela tiden, när man, när man läser så kan man... Eh, jag tror inte det sitter så många dyslektiker här inne, men, men eh, någonting som känns tungt, det är ju ge upp en text för oss. Det känns som ett sånt misslyckande. Men nu när jag har läst mycket mer och jag läser metalsyntes och ser mycket mer texter så har jag typ lärt mig att Vissa texter kanske inte riktigt passar för den det jag håller på att plugga just nu. Och i ärlighetens namn, vissa texter är ganska dåligt skrivna. Man kanske kan hitta något annat som är bättre skrivet. Um, eller att, ja, nej, men det räcker väl som anledningar. Och om man då har lite mer tid på sig att sätta sig in i något, något annat, alltså när man läser snabbare, så kan man göra det. Men, men jag vet att för, för många dyslektiker så tar man det på sig själv att okay, det är upp till mig att fixa den här texten. Det är så mycket jobb som man kan inte riktigt avgöra att det, är en, att det är en text som inte passar. Så jag har slängt in det här. Jag tycker alltid att man ska fundera på finns det finns en annan text man kan läsa. Ska jag skippa den här texten? Så jag skriver det alldeles för sent och ger upp en text. Eh. Precis, så man har, man har tid att hitta en ny text också. Eh, sen alternativ till litteratur. Eh, så då Man har ju skolans litteratur, man har ju kurslitteraturen här. Alltså biblioteket har ju massa e-böcker e e som man nu kommer åt med. Med och man kan ju scanna böcker och sånt också. Men sen finns det ju... Eh, Massa böcker att köpa också. Det finns Amazon, om man studerar så är det oftast, finns det också mycket litteratur på, på engelska. Och då kan man köpa från Amazon. Och då kan man få hem det i form av, som jag skrivit det här. Eh, precis, då kan man få, få hem det i form av Kindle-böcker som det heter. Och då kan man öppna de böckerna på en dator. Så att texten blir synlig på datorn. Och då är den givetvis låst. Som, som är många e och sånt. Men med den här OCR-rutan vi har kollat på, då kan man ju läsa allting, allt möjligt. Wikipedia kan ge bra förklaring av begrepp eh, som kanske bara dyker upp i boken, så kan man svåra. Så kan man söka där. Eller man kan bara googla egentligen så hittar man massor olika förklaringar. Eh. Och just det, som jag läser mycket. Mycket psykologi och mycket om hur hjärnan funkar och så. Och ganska svåra texter ibland. Och ibland har det varit så här långt över min skalle. Så då har jag gått tillbaka och eller jag så här, neuroscience for dummies. Som är en så här serie om alla möjliga grejer för dummies. Och det har faktiskt varit super. Så att, det är samma sak. Det tror de finns faktiskt på Amazon och också, men de finns överallt. Man måste förstå att nu när man kan använda en OCR-ruta så allting kan läsas upp, så har man helt plötsligt en helt hel värld att söka information i, så man är inte så begränsad till det som som läraren ger en eller till det som finns på Legimus eller vad det nu är, utan man kan, liksom, man, kan man kan och man ska uh, leta överallt Readly är också en variant och det finns massa varianter av det men det är tidningar på nätet Och de finns också digitalt då Så då kan du läsa dem med, med OCR och Som jag ser journalister kan ibland förklara bättre än en professor och Om man jobbar helt med att få en text som funkar för många Och man ska vara lättförståelig Någonstans hyfsat lättförståelig då kan det vara en bra ingång till många ämnen, så då rekommenderar jag att man kan läsa sådana. Um, jo, och sen finns det också Det här tog mig jättelång tid innan jag kom på det själv, men om man, om man läser Om man kollar på Youtube så finns det ju jättemycket bra information där och många av de kollar redan på instruktionsfilmer på Youtube. Men ibland så dyker det upp mitt i allting, istället för att de beskriver vad de gör med ord, så har de skrivit en lång text. Om vad de gör. Så då kommer texten upp där på Youtube. Och då kan man inte markera den och få den uppläst. Då blir man ju sittande där. Men om man lägger den här rutan runt Youtube-filmen, då kan det så fort den där texten dyker upp, trycker du bara på play-knappen så läser den upp det där. Och oftast i och med att du läser ungefär samma hastighet som någon som läser med ögonen eh, så behöver du inte hålla på pausa filmen utan ofta kan du bara trycka på den så läser den igenom och sen så rullar filmen vidare. Det är super smidigt det tog mig efter att jag hade utvecklat själva den här rutan. Det tog det mig flera månader innan jag kom på, just det, jag kan använda den här också. Så det är successivt erövrat områden som jag ja, inte hade tillgång till tidigare. Ja, och det är, det är typ allting jag har att säga om studieteknik egentligen. Och framförallt att det här är bara en intro, så här, de här grejerna kan man tänka på. Men sen finns det jättemycket att lära sig och på universitetet så har ju ni kurser i studieteknik och studievägledningen kan man ju vända sig till och biblioteket och så vidare och få mer info om hur man gör. Men jag har också några idéer om hur man ska komma igång med talsyntes för att många kanske börjar testa talsyntes men det funkar inte riktigt på en gång. Eller man försöker få igång en elev och det, det, det eleven kommer tillbaka och inte använt det. Det kan jag förstå, fullståelse för. Eh, för att man kanske inte ser att det kommer kommer hjälpa en. och så. Man kanske har provat prova en uppsjö olika saker som inte har funkat så bra för en. Men jag tror att det här verkligen kan funka om man ger en chans. Och en sak är att man kan ge sig själv en läxa 15 minuter om dagen. Om man ändå sitter och studerar så tar man i början 15 minuter, tar man metalsyntes och provar. Och sen efter det ska man gå tillbaka till sitt tidigare sätt som man studerat på. Men att man gör det varje dag under en period. Gärna ska man liksom hålla lite koll på hur mycket man lär sig under, den, under de här 15 minuterna. Hur mycket text man tar sig igenom. För att sen kunna utvärdera och se om det, om det är någon skillnad eller inte. För det kanske inte är så roligt att börja använda, men om man märker att okay, jag kanske får jag Kanske skulle få två timmar mer fritid ja, men Då kanske det är värt det Och sen när man väl har kommit in i det, ja, då, då kommer man nog använda det mer och mer Så prova olika röster eh, Det var någon jag pratade, var det vi som pratade om Daniel? Ja. Eh, Lena eller hur? Ja, Lena använde Vid något tillfälle en röst som hette Daniel som är en brittisk, en väldigt, väldigt, väldigt brittisk. Och jag blir så att jag typ sitter lite upprätt nästan när jag hör honom. Och eh, extremt ogillar den rösten. Jag tycker den är jättejobbig. Men du gillar den jättemycket. Ja. Så det är verkligen värt att prova olika röster. Och vi har ju tre svenska röster. Och det är Oskar och Alva och Klara. Eh, själv så lyssnar jag på Alva mest för att hon är mycket tydligare. Så jag kan ha henne mycket högre hastigheter. Många som kommer igång jag använder Oskar för att han är, han är lite mjukare, men han blir svårare att höra när man ökar hastigheterna. Och sen så på, på engelska har vi kanske både tio röster och olika dialekter och sånt där. Så där kan man prova sig igenom. Och sen hitta rätt hastighet för rätt text, och eh, ja, men då är det ju sånt, vissa texter är mer pratiga, eh, eller vissa texter kanske handlar om saker som man känner till ganska bra redan, som man bara vill liksom ta sig igenom för att se om det finns något nytt där i, eh, eller vad den här personen har att säga om de här sakerna. Då kan man ha väldigt hög hastighet tycker jag, och bara ramla igenom den. Eh, men som sagt, vissa saker är ju mer detaljerade, man ska förstå mer noggrant och då är det bättre att ta ja, steg för steg om man kanske behöver anteckningar samtidigt, föra in det i en mindmap eller någonting. Men om man läser snabbare Då har, vet jag, för många användare som har eh, koncentrations kan man säga. Eh, att de de reagerar på saker som händer i rummet kanske. Någon flyttar på en stol eller någonting så försvinner uppmärksamheten dit. Eller man börjar tänka på någonting som har hänt eller någon alltså inre störningar. Det låter allvarligare än vad det är, men alltså inre distraktioner. Om man ökar hastigheten, då händer det så mycket i öronen. Alltså det blir så mycket stimuli från talet. Så att du har inte tid att märka av de här sakerna som händer runt omkring. Någon som flyttar på en stol eller du hinner liksom inte tänka på andra saker utan du har fullt fokus på texten. Ja. Det är en helt annan kinetik presentation som du säger. Kan man öka läsintensiteten lite då vill små mer? Är det din? Ja. Så det är väldigt bra att du tänker på det. Ja, men vad kul. det är också bra att ta upp det för att det kan vara det så här kontra intuitivt också för att man tänker om det är mycket saker som händer i klassrummet, mycket ljud, ja men då måste jag sänka för att kunna fokusera snabbare. Men om man provar att öka så kanske man Först då märker jag att, gud, allt annat försvinner ju. Jag har, jag har tre barn och eh, ibland blir det jättestökigt i köket när jag ska läsa tidningen. Och eh, då är det faktiskt då kan jag öka ganska mycket. Så sitter jag så här, typ, ser lite arg ut mig, men jag typ, har väldigt hög hastighet för att kunna så, fokusera på, på det jag läser. Så tips för de som har stökiga barn också. Ja, men det, det, är, det är intressant också, det, med att, eh, det är inte riktigt samma sak, kanske, men det hänger upp ganska mycket. Men vi har många, som, många barn som har varit lite stökiga, alltså svårt att sitta still. När man har gett dem eh, hörlurar och ta som tes så har de liksom helt plötsligt suttit ner och börjat liksom ägna sig åt det de ska göra. Eller bara talböcker, liksom, samma sak, bara helt lugnat ner. För ett, det händer någonting med uppmärksamhet när man lyssnar. Det är ganska häftigt. Ja, just det, och i mitt fall som jag läser ganska snabbt, men jag läser om väldigt mycket, som till exempel är exemplet om jag har mycket ljud runt omkring mig och jag ökar hastigheten för att kunna fokusera. Då kan det ändå hända ganska ofta att jag det är antingen händer någonting så jag tappar fokus eller det är så snabbt så jag inte kan hänga med. Då läser jag hellre om igen än att jag försöker sänka hastigheten. Så jag kan läsa... Ja, men ibland kan jag läsa samma text 5-6 gånger. Men det gör jag hellre än att lä lägga lika lång tid och läsa långsammare. Eller kanske ännu kortare tid och läsa det kanske bara två gånger. Det är någonting med det för mig, min otålighet, som gör att jag vill läsa snabbt. Och det är också bra med sig när man, när man träffar elever, att det, det är också ett alternativ. Precis, och andra som jag känner, de läser kanske en tredjedel, fjärde fjärdedel av min hastighet, men de bara kommer ihåg allting, de på det. Just det, man vänner sig vid rösterna efter ett tag också, det är bra och som har med sig från början. Vissa säger att det är som en dialekt som man, som man vänner sig vid. Och där kan man också ta som exempel om man lyssnar på sig själv när man spelar in sig själv på band eller på på sin telefon och sånt. Då låter man ju helt Eller många tycker nog lyssnar att de låter säga. Men om man lyssnar på sig själv mycket då vänner man sig vid det också eh, För jag märkte för jag har spelat in massa instruktionsfilmer Och eh, Ja så det är lite samma sak där, man vänner sig vid det <laughs> Okej jag hade gjort en antingen, ja det är som att höra sin som en ingen röst. Eh, precis så här är en, eh, ska jag då visa lite olika röster, men det har jag ju redan gjort. Men vi skulle kanske kunna visa några, några röster också. Ska kolla mycket. Vi är ganska bra med tid tror jag idag. Ja det har vi verkligen. Ja 20 minuter. Eh, men det var allting jag skulle säga om studieteknik och. Eh, det, eller det viktigaste budskapet är att testa, testa massa varianter av studieteknik. Och eh, kan ni få tips av studieledning och sånt När du lyssnar på texten, Just det, när jag, lyssnar, precis, när, jag, när jag lyssnar på... När du lyssnar på en text, ja. läser den samtidigt? Jag bara upprepar frågan så att det kommer in där. <laughs> när jag lyssnar på text så... Om jag följer med med ögonen samt i mm. Nej, det är det inte. Jag är väldigt lite det. För mig är det bra då att ha den här medföljningen som jag har vid OCR. -en. För då kan jag liksom se vart jag är sen när jag kollar upp. Men jag blundar väldigt mycket när jag lyssnar. Och det är för att jag är mycket lättare att fokusera och memorera när jag blundar. Men. Så jag och att jag hinner inte äga med med ögonen heller om jag lyssnar så mycket snabbare. Jag lyssnar ju, jag läser ungefär 50 ord per minut med ögonen och så lyssnar jag upp till 600 ord per minut, vilket är mer än tio gånger så snabbt. Va? Så Då kan jag inte hänga med, med ögonen Men jag vet att det är jättemånga som, som de följer med med ögonen samtidigt och för dem funkar det mycket bättre. Då får de se dem och höra dem samtidigt, så, så det är olika. Ja, precis. Så Bra grejer det här med studieteknik. Absolut värdeinvestering värd att sätta sig in i. Och det, finns en, det finns en person som heter Tony Busan. Jag ska skriva upp hans namn här. Mm. Syns det där eller? Hur tydligt är det där? Ja. Det roliga är att honom Honom läste jag en bok av när jag gick på gymnasiet jag. jag tyckte den var jättebra, fantastisk Jag och lånat ut den till någon kompis Och sen så Långt senare ja det måste ha varit det hade varit 20 år senare, någonting sånt där. Så började jag igen kolla på studieteknik. Och bara, här är ju super. Så berättade jag för min kompis om det, Tony Musa. Hon bara, jag vet och gav mig en bok om honom. Jag vet inte, det kanske kan illustrera just det att man sätter sig in i någonting. Och sen funkar inte det riktigt fullt ut eller det ramlar bort. Så därför kan det vara värt att introducera det igen. Och han är, han är fortfarande superaktiv. Och han jobbar jättemycket med mindmaps. Han passar jättebra in i det sammanhanget. Så har har varit att kolla upp Google. har diverse föreläsningar på eh, på nätet. Och det jag pratat om här med överblick och sånt här, typ, kolla inledning, ingress, sammanfattning, allting det kommer från, från honom. Sen har väl han fått det någonstans ifrån, men, men han är... Det är ja, men det... Är jag klar och eh, om inte ni har några frågor nu så kan jag visa några olika röster som vi har. På engelska. Ska vi göra så? Ta, to, to, to. Eller vi, ni kan en engelsk sida förresten. står så att det en där är inte en text. Okej, okay, jag har två, två engelska röster. Här. Vi kör de två. Mm development to native quality. Så det är en manlig röst. Jag har trodde jag inte Daniel på den här, för att jag får inte så förtjup till honom. Och sen har vi uh, en kvinnlig röst här också. Content the program in political science provides you with knowledge, skills and understanding to work in a variety of international political-ekonomic environments. The study of international Det här är båda två amerikanska röster. Sen har vi ju brittiska, irländska, skotska. Ja, jag är också. Jag är, är halvindier. Min pappa är indier, så att han har. Så jag har hört mycket. Indiska, eller engelska med indisk dialekt. Inte brytning utan dialekt. Då. Så det finns också här. Eh, så man kan på det. Alltså, så, Sydafrikanska, engelska och eh, Det är väl dom Nu är jag också. Alltså att du har en, en uppsjö olika så du kan hitta det du är van vid. Liksom, eller det du vill lyssna på. Och jag tycker det är ganska stor skillnad mellan tjej och kille också. När man lyssnar. Så det kan man ju prova sig fram massor och den här mindmappen som jag hade den heter skriv upp det här. Nej. Den är gratis att ladda ner, man kan nu när jag gjorde demonstrationen eller den här genomgången Då hade jag att den zoomade in på olika bitar Det är en, en grej man får betala för För att ha den insomningen. men just för att Skapa en mindmap för att Om man håller på att lära sig någonting Eller bara samlar ihop informationen Det kostar ingenting och den fungerar både på Windows och Mac Precis som Tortuga den fungerar både på Windows och Mac så det fungerar likadant här. Och det är schysst också för då kan du ju då kan du dela filer, sådana filer, med andra som, som studerar. Det är ingenting som är tort relaterat Du måste inte ha en, ett hjälpmedelsprogram för att kunna köra Xmind utan eller för att kunna köra tankekartor, utan du kör samma som alla andra så kan du dela och läsa varandras. Och, så. och får uppläst då också. Som sagt. Du kan också om du har en mindmap som i det här fallet. Om jag klickar här i mitten. Jag ska byta till en. Så du tar jag nu, en annan svensk röst, och klickar där i mitten. Läsade talsyntes möjlighet med en talsyntes. Det blir möjligt att läsa som alla. Så vad du gör nu det är att den liksom går steg för steg runt och läser upp allting. Och då kan man också om man bara vill läsa om jag bara vill läsa den noden alternativ till kurslitteratur klicka där alternativ till kurslitteratur det vill ta blir det möjligt att läsa så man gör, då läser den den och sen läser den alla under mm. vad man kan vara noga med då det är att nu hade inte jag satt någon punkt efter alternativ till kurslitteratur och du vet inte om du märkte det men när du har läst den så gick den direkt på att läsa nästa grej men jag slänger in en punkt här. Och så läser jag den igen. Alternativ till kurslitteratur. Men jag tar bli det möjligt. att Så då får man plötsligt en liten paus där. Vilket man vill ha. Så det hade, jag satt det på andra ställa. Men där ja just det, lite där. Har jag missat. Ja. med Det så jag är jättenöjd med det jag har att säga. Så om ni har några frågor, men om ni inte har det så så känner man sig klar.